V daném místě je zúžení, kdy z dvou pruhů vzniká jeden, přičemž šlevý končí. Zde by mělo nastávat pravidlo zipu, který ale, který ale řidiči špatně respektují nebo špatně chápou. Lze si zase laicky vysvětlit, kdy ten zip nastává a kdy nikoliv. Pokud se jedná o dvě souvislé kolony vozidel, které na konci končí, tak pak by mělo nastat pravidlo zipu. Kdy řidič v pravém pruhu umožní s tím vozidlům z levého pruhu střídavě najíždět, takže mělo by fungovat opravdu zipování, střídavě jeden vozidlo z levého, druhé z pravého pruhu. Ale pozor na to, ne vždy se jedná o pravidlo zipu a vynucovat to nemůžeme. Když například pojede v pravém pruhu celá řada vozidel a v levém si přijede jednohodinné vozidlo, nejedná se o souvislou kolonu, znamená toto vozidlo nemá právo s systém pouštění do pravého pruhu. Pak bývá problém, že řidiči často toto se nerespektují a že začínají se toho pravého pruhu řadit zbytečně brzo, tím pádem nevyužijí celou tuto kapacitu ulice a začínají například někde u odbočky k malému tesku se řadit doprava a tím ten levý pruh zavřou pro ostatní vozidla. Takže je to další extrém, kdy řidiči nedojedou až do konce a nevyužijí ten celý manévr na řazení do pruhu.